Pandemie koronaviru zásadně zasáhla i výuku na základních uměleckých školách. Během druhé vlny, kdy byl žákům vstup do škol zakázán, výuka pokračovala. Například Hradecká zuž Střezina se musela operativně přeorientovat na jiné formy vzdělávání a přizpůsobit se možnostem každého žáka a jeho rodiny. Tento týden došlo k částečnému rozvolnění výuky. K nám už můžou konečně kolektivy do deseti žáků, z čehož jsme teda na druhou stranu trochu smutní, protože v té první vlně jsme tohle omezení neměli, pokud mě paměť sahá. Tam se mohlo rovnou. My máme vlastně naše kolektivy, jsou většinou do 15, ty základní výukové skupiny. A pak samozřejmě orchestry, to je něco jiného, to už je 30 a více třeba. Tak tam jsme s dělením počítali, ale těch 10 žáků na, na lekcí nám přišlo teďka trošku jako novinka a to nám udělalo trochu komplikace. Takže budeme ty, ty 15 člené skupiny kde vlastně musíte počítat, že někdo nepřijde, tak třeba jich je 12, ale pořád je to víc jak 10 a takže musíme rozdělit a na to konto vlastně budeme krátit tu výuku ve škole a naštěstí zase tyhle skupiny většinou mývají delší lekce, takže se prostě o to podělí a půjdou dřív domů a druhá parta naskočí o něco později. I v době pandemie ale zuž Střezina nezahálí a pedagogové vymysleli projekt, do kterého kreativně zapojili nejen žáky, ale také rodiče. Na školu tak přicházejí desítky videí s nejrůznějšími nápady. Tak my jsme vymysleli projekt písmenkobraní, protože už tady léta funguje projekt písmenkového koncertu na hudebním oddělení, který se týká hraje se z písmenky. A zjistili jsme, že tenhle ten projekt je rozšířitelný i na ostatní nehudební obory. A tak, tak jsem vyslal výzvu pro všechny střezinské duše, ať vytvoří, zatančí, zahrají, nakreslí cokoliv, co souvisí s písmenky B a R. Kreativita dětí i rodičů překonala veškerá očekávání. Pedagogové nyní videa postupně zpracovávají a zveřejňují na webových stránkách už Střezina. Přání do dalšího roku mají na Střezině jasné. je zvláštní čas. Normálně tady od října slýcháme koledy na každém kroku v téhle budově. Teď jsme se toho moc nedočkali, možná teď ten poslední týden, kdy už se mohli jednotlivci v tom hudebním oboru, tak už jsem něco sem tam zaslechl, ale takže ani taková ta klasická vánoční přání, <laughs> pracujeme na pfku, ale ještě nevíme, jak to vlastně všechno dopadne, tak samozřejmě bez covidu Vánoce co jiného se dá přát v tomto období.